السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من برنامج البشمو تاجر. نزلت مع تمساح لقيت نفسي مرتاح، قلت له يا مان ما تيجي نلعب طاولة، لعبنا الطاولة، بصينا لقيناها فراولة، قلت إيه ده إيه ده إيه ده كتير مننا دلوقتي عارف أحمد الخولي اللي بيتعمل عليه كوميك ومسمينه ملك الراب. أيوه تعالى، حضن شمال. المهم احمد الخولي بدايه ظهوره كانت من سنه ونص بالظبط وقت فراغه كان بيصور نفسه فيديوهات وهو بيهزر ويضحك مع نفسه بيسلي نفسه كده وبالغلط حد من صحابه خد الفيديوهات دي ونزلها على يوتيوب من غير ما هو يعرف يعني ينفع انا اجازة من الجيش الاقي فيديوهاتي انتشرت انتشار ان يعد بن مليون و... والناس بدات تشوف الفيديوهات وتضحك عليها وتشير وتهزر والكوميك كتير اتعملت عليها فلما لقى ناس كتير عرفته والفيديوهات بتاعته بتعدي النص مليون مشاهدة على اليوتيوب قال لك استغل الشهرة دي فبدا يصور نفسه فيديوهات وينزلها على اليوتيوب وهو بيغني زي بتوع الراب اي كلام في اي هري الناس تشير وناس تضحك وخلاص احمد الخولي كمان بيلعب درامز وهو شاطر جدا في لعبه درامز اللي انا عايز اقوله ان هو لما كان بيلعب درامز وينزل الفيديوهات دي على اليوتيوب كانت بتجيب حوالي 400 مشاهده بس ولما بدا ينزل الفيديوهات الهالسة على اليوتيوب كانت بتعدي النص مليون مشاهده انت متخيل معايا المفارقه العجيبه بين نفس الفيديو لنفس الشخص على نفس القناه مع اختلاف المحتوى محتوى هو بيعزف درمز ومزيكا 400 مشاهده ومحتوى ثاني هلس وتافه نص مليون طب دي المشاهدات ايه بقى العلاقه بين احمد الخولي وعمرو دياب احمد الخولي اول ما قرر ان هو يستغل شهرته وينزل الفيديوهات بتاعته على اليوتيوب ويستغل شهرته وكده وعرف الناس لينك القناه بتاعته على اليوتيوب ونزل اول فيديو ليه وعدى نص مليون مشاهده بعدها بثلاث ايام بس القناه بتاعته زادت واربعين الف مشترك في ثلاث ايام فيديو واحد تافه بدون اي محتوى جاب نص مليون مشاهده و43 الف مشترك في ثلاثة ايام وعمر دياب بعد ما نزل البوم كل حياتي على اليوتيوب بعدها بثلاث ايام عدد المشتركين زاد 43 الف مشترك ولك ان تتخيل وجه المقارنه البوم 13 اغنيه مصروف عليهم كلمات والحان وموسيقى وتوزيع ومزيكا وليلة كبيره قوي اكتر من سنه شغالين على الالبوم وملايين كتير بتتصرف وفي الاخر يتساووا بحته فيديو تافه لاحمد الخولي يعني فيديو اتصور في دقيقتين اتساوى في الاخر بالبوم شركات شغاله عليه بقالها سنه فيديو اتصرف عليه صفر فلوس اتساوى بالبوم بيتصرف عليه ملايين فيديو جاب 43000 مشترك في 3 ايام جابهم نفس الالبوم في 3 ايام برضه انه المحتوى التافه يا ساده انه سلوك شعب انه اسرع واسهل طريق للشهره انه قله شيء وبصراحه انا مش لاقي حاجه اختم وانهي بيها الحلقه فلو انت شايف ان الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل لايك واشتراك ويا تدعمني بقى وتفكك من المحتوى التافه وتشترك في القناة وتستناني في حلقة جديدة من برنامج الباش متاجر وتشوف الحلقة اللي فاتت مع حمو بيكا وعمور دياب شكرا ولا